Terve! Ollaan nyt tässä parkkipaikalla täällä Lahdessa Askon alueella. Ja täällä on tosi kylmä ja tuulinen sää. Toi sateenvarjo kääntyy koko ajan ympäri. Mut mä ajattelin, että tänään voitais puhua pari sanaa parkkeeraamisesta. Käytätkö sä julkista liikennettä? vai onko sulla oma auto? Jos sulla on oma auto, niin joskus voi olla vähän hankala löytää parkkipaikkaa. Mä näytän, näytän tässä kameraan, en tiedä kuinka hyvin se näkyy. Mä olen nyt tällaisella parkkialueella. Tossa lukee yksityisalue. Ja se tarkoittaa sitä, että Täällä parkkipate valvoo tätä parkkeeraamista. Tää on aika iso parkkipaikka. Mennään katsomaan täältä vähän lähempää. Tuolla on monta parkkipaikkaa. Tää on P3. Ja tossa näkyy tollanen iso silta. Ja on tosi kylmä. Mulla on sormet ihan jäässä. Mutta Tuosta näkee, että näkyykö se teille Seitsemän ja viiden välillä Täällä siinä lukee, että 60 euron sakko tulee, jos sä et maksa parkkimaksua Se on mun mielestä aika iso raha, jos tulee parkkisakko Oletko sä saanut joskus parktisakot? Mä olen saanut tosi monta kertaa. Ja nyt mulla on puhelimessa ihan akku vähissä. Kohta loppuun, mutta mennään äkkiä katsomaan tänne. Täällä on paikka. Katsotaas. Täällä on paikka, missä voi maksaa. Parkkimaksun Easy Park Käytätkö sä Easy parkia? Tai sitten Parkman Mä käytän molempia sovelluksia ja mun mielestä ne on aika helppo käyntää kääntyy Kääntyy sateenvarjo ympäri Täällä on tosi, tosi kova tuuli Mutta kun maksaa parkkisovelluksella parkkimaksut, niin ei tule turhia sakkoja siitä. Nyt koska mä olen täällä ulkona, niin en näe teidän chattia, mutta toivon, että löytyy hyviä parkkipaikkoja missä kaupungissa olette. Ja nähdään taas. Moi moi!